هي المرة الأولى التي سيتم فيها فرض منظومة موحدة من الأسئلة على مستوى ألمانيا بكاملها أسئلة يبلغ عددها أكثر من 300 يتم اختيار 33 منها ليجيب عليها المتقدم للحصول على الجنسية الألمانية ويعتبر ناجحا كل من يجيب على 17 منها بشكل صحيح الأسئلة التي تدور حول تاريخ ألمانيا وجغرافيتها ونظامها السياسي تثير لدى الجاليات الأجنبية انتقادات كثيرة يريدون من خلال الاختبار الجديد منح الجنسية لأولئك الذين يتمتعون بتأهيل علمي لكن كثيرين من بين سبعة ملايين أجنبي يعيشون هنا منذ فترة طويلة لا يحملون تأهيلا علميا الجدل حول القانون الجديد بدأ ولا تبدو له نهاية قريبة المعارضة الألمانية تستغرب عدم عرض القانون للتصويت عليه في البرلمان بينما يتململ الحزب الديمقراطي الاشتراكي لأن شريكه في الحكم الحزب الديمقراطي المسيحي وبدلا من أن يقوم بالتشاور معه بشأن القانون الجديد ينشغل بشرح القانون لوسائل الإعلام يجب على المتقدم للحصول على الجنسية أن يتقن الألمانية وأن يشعر بالانتماء إلى ألمانيا والأسئلة تهدف إلى فحص مدى اهتمام الشخص المتقدم بالوطن الجديد أكثر من 60% من الألمان يؤيدون الاختبار الجديد ويتساءل منتقدون هل ستسحب الجنسية الألمانية من الألمان الذين يعجزون عن الإجابة على أسئلة عن عواصم الولايات الألمانية مثلا؟ عاصمة ولاية شمال الراين وستفاليا هانوفر خطأ الجواب هو دوسلدورف أما السؤال عن وظيفة المعارضة في النظام الديمقراطي الألماني فلا يجد البعض إجابة عليه إلا بالصمت الجميل مؤيدو الطريقة الجديدة يقولون أنها تفحص معلومات الشخص لا معتقداته أما معارضوها فيقولون أنها أشبه ببرنامج تلفزيوني جديد يمكن أن يطلق عليه اسم من سيربح الباسبور ويتساءلون هل سيسمح للأجنبي بسؤال الجمهور أو الاستعانة بصديق اكثر سليمان الجزيرة برلين